مرحبا إن شاء الله يا رب أخبار اليوم تكون حلوة وفيها فائدة وفيها تفاؤل يلي بدي أقوله قبل ما أبدأ بأي تفصيلة بتخص الأبراج أنه الأمر بتواجد بكل بيت أو بكل برج خمسين ساعة يعني يومين ونص تقريبا هلا أو يعني أكثر من خمسين ساعة بشوي. فالمهم بخلال هذا الوقت لما يكون موجود بالبرج الأخبار بتتشابه. عشان هيك بتلاحظوا إني أنا أحياناً بقول لك هدول اليومين رح تكون مثلاً تعبان أو هدول اليومين هيكون تركيزك على الاتصالات أو هيكون تركيزك على الأمور المالية. ليش منقول هدول اليومين؟ مو لأنه نحن بدنا إنه يتشابه والأخبار إنه هي نفسها بارحة أو شيء لا. السبب إنه الأمر بيكون بنفس البيت الفلكي فمن الطبيعي إنك تلاحظ في تشابه بالأخبار الفلكية الأمر هو المحرك الأساسي لما أنا أحكي المحرك الأساسي لما أنا أحكي عن أخبار الفلك اليومية هو اللي أنا بعتمد عليه أكثر شيء ولكن مو لحاله أكيد بنعتمد على حركة باقي الكواكب والكواكب في لها حركتين أو إلها نوعين في كواكب بطيئة وفي كواكب سريعة في كواكب بتبقى بالبرج مثلا 25 يوم في كواكب ممكن تبقى بالبرج شهر في كواكب بتبقى سنين طويله لدرجه انه في كواكب ممكن تبقى 25 سنه فاذا نحن ما بنحكي بالاخبار اليوميه عن الابراج من خلال حركه الكواكب البطيئه او حركه الكواكب اللي بتضلها شهرين ثلاثه لا من ناخذ فيها ناخذ بالاعتبار بنحكي لصاحب البرج انه شو عم بصير معه هالفترة الفتره هي كلها مثلا خلال هالشهر او هالعشرين يوم بناء على حركه هي الكواكب ولكن الاخبار اليوميه تحديدا لا هي بتعتمد بشكل رئيسي على الأمر يلي هو سريع يعني هو بيبقى يومين ونص او من 50 ساعه لاكثر شوي بكل برج واحيانا بيكون في ظروف فلكيه او في اشياء بتخلي مثلاً الكوكب اللي لازم يبقى شهر وممكن يبقى أربعة أشهر وممكن يبقى ثلاثة أشهر هي راجعة لحركة الفلك كله هذا نحن بناخده بالاعتبار ولكن اللي بدي ركز عليه أنه أنت أخبارك أو أخبار برجك تستمر يومين ونص إذا كان بدنا نحكي عن الأخبار اليومية مشان هيك رح اه نركز على هذا الموضوع ونلاحظ تشابه خليني أبدأ هلأ الأبراج اليوم الأربعة، ثلاثين، ثلاثة وعم نودع يعني شهر مارس بكرة حيكون آخر يوم. الأمر بعده موجود من مبارح بالحوت. مبارح كان انتقل للحوت لما خلص خلو المسار يعني الساعة ستة ونص تقريبا الصبح. وهو اليوم أيضا موجود بالحوت ورح يبقى موجود لبكرة الساعة 11 ونص الظهر بتوقيت عمان وبغداد. يعني هاي الأخبار رح تستمر معنا اللي رح قلكم إياها لبكره إلا فيما عدا فترة خلو المسار اللي أنا دائما بحذر فيها إنه انتبهوا من خلو المسار لأنه رح كل الشيء يعني رح يتباطأ أو يقل أو يختفي أو أو إنه ما تعملوا أي نشاط ولكن اليوم على كل حال ما في خلو مسار يلي بدي أقوله إنه لما يكون الأمر أيضا بالحوت بتكون الحظوظ مائية يعني الحظوظ من صالح الأبراج الثلاثة السرطان والعقرب والحوت الأمر اليوم بشكل زاوية مع أورانوس هاي الزاوية اوريدي تشكلت الفجر وهاي الزاوية تتيح لنا الاستفادة من المناسبات واللقاءات الاجتماعية بشكل كمان الساعة 7:30 ونص المساء زاوية اقتران مع المشتري هاي الزاوية حلوة بتدفعنا للاهتمام بمشاعر الاخرين وبمشاكلهم وبنصير نحاول انه نساعدهم قدر الامكان، ايضا الامر اليوم بشكل زاويه اقتران اخرى مع نبتون الساعه 12، هيدي الزاويه بتخلينا حساسين تجاه الاخرين وننفعل ونتصرف حسب مشاعرهم هن وحسب تصرفاتهم، يعني بنكون دائما رد فعل، فانتبهوا من هاي النقطه، هذا الشيء بخلينا عاطفيين وليس عمليين بتصرفاتنا. طبعا اليوم مثل مبارح انا حكيت لكم مبارح انه اليوم مناسب للزراعه والبستنه واليوم بقول لكم ايضا هو مناسب للزراعه للبستنه بيقولوا تقليم الشجر بالنسبه للمزارعين، قص الشعر للنساء اللي حابه انه يطوى شعرها، اليوم مناسب لقص الشعر لحتى يطول عن جديد. خليني اروح هلا للاخبار اليوميه المفصله لبرج الحمل. اليوم أيضا يا حمل ليس من أفضل أيامك خاصة إذا كنت لم تحتفل بعيد ميلادك بعد. بتمر بفترة متعبة جسديا أو نفسيا. الأمر موجود ببيت متعبك وهذا هو السبب ومن امبارح أنا قلت لك هذا الكلام. فحاول أنك تتجنب الاندفاع والغضب ولا تتهور بردود أفعالك. خذ الأمور ببساطة خذ الأمور بصبر بسعة صدر أيضا اليوم. اوكي ممل ولكن بكره من بعد الظهر رح يكون عندك يوم جديد، رح تستعيد نشاطك وطاقتك فبدنا منك تصبر شوي، اما عاطفيا فانت عم بتصير كثير التذمر والشكوى للحبيب، دير بالك كثر التذمر والشكوى بنفر الاخرين سواء الحبيب او غير الحبيب، هذا الامر اذا زاد عن حده رح يخليه يبعد عنك وتتساءل بينك وبين حالك ليش ما عم بحب يحكي معي؟ ليش ما مع عم بحب يشوفني؟ فانتبه انت كيف اسلوبك بالكلام شو المواضيع يلي بتطرحها باستمرار ويلي بتكررها؟ من اخبار برج الحمل بننتقل هلا لاخبار برج الثور. ما زلت ايها الثور ضمن الايام الايجابيه، يعني الامر اليوم ايضا داعم مثل امبارح وراح يبقى لبكره الظهر، ولكن عليك ان تنجز اعمالك اليوم، انا بنصحك تخلص كل شيء اليوم، لا تاجل شيء، لانه اذا اجلت او تكاسلت رح تضطر لتأجل أكثر وتنطر الامر لحتى ينتقل لعندك والقمر هلأ لما يطلع من الحوت رح يروح على الحمل والحمل بيت متعبك فهيك تأجيل اي عمل اليوم رح تروح معك كمان ثلاث او اربع ايام فانتبه هلأ اللي بدي نبه فيه أكثر شيء برج الثور أنه تعبك حيكون مضاعف لما ينتقل الأمر للحمل. مشان هيك أنا عم اقول لك لازم تنهي أعمالك اليوم. الأمر لما حيروح على الحمل بكرة الظهر معناته آه رح يكون إلى جانب الشمس وإلى جانب عطارد. وهدول كلهم موجودين وين؟ ببيت متاعبك. مشان هيك رح تحس بضغوط كتير عالية. بقى مشان هيك حاول أنك تخلص أمورك اليوم أو انطور لبداية الأسبوع الجاي الأحد التنائب. يعني الاحد او الاثنين، هلا اليوم بتقدر انك تطلب المساعده اذا بدك اياها من الاصدقاء وبنصحك تطلبها لحتى تنجز امورك وما تتاجل، وتابع مع هذا الصديق يعني اذا طلبت من حدا شيء تابع معه. عموما مولود الثور انت رح تحافظ اليوم على علاقتك بالمسؤولين ورح تدفع بمصالحك للامام، اما عاطفيا تشعر بطاقه حب او تلميح اعجاب من احدهم وتنتظر المبادره لتتاكد، ولكن بالعموم بالعموم مواليد الثور انتم مشوشين جدا وما عم تفهموا تصرفات الحبيب من اخبار برج الثور منروح هلا لاخبار برج الجوزاء اكثر تركيزك يا عم ينصب كمان اليوم على عملك على مركزك الاجتماعي على علاقتك مع مدراءك والمسؤولين وعم تتقرب منهم وعم تثبت جدارتك بتقدر اليوم تحافظ على إنجازاتك والإشياء اللي حققتها وتدفع بمصالحك للأمام أيضا شمس الحمل عم بتساعدك وعم تشحنك بالطاقة واللي عم بدور على شغل ما زالت الفرصة متاحة البعض من, من يعملون أعمال حرة بتنجحوا بتطوير أعمالكم كون وتجديدة. وراح تنجح عموما يا جوزاء بتعزيز مركزك الاجتماعي ويمكن تشارك بمناسبه اجتماعيه للمعارف او انت يعني تقيم هاي المناسبه وهذا الحكي من امبارح يمكن انت عم بتحضر له او عملته اما عاطفيا فعم بتعزز علاقتك بالشريك وعم تبين هيك الاجواء كثير مناسبه لفتح اي حوار وتواصل معه بهموم وقضايا مشتركه من اخبار برج الجوزاء بدنا نروح هلا لاخبار برج السرطان بتنشط يا سرطان كمان اليوم بالسفر والاتصالات وبتسافر لبلد بعيد مثل مبارح لانه الامار ببيت بي بالبيت التاسع بيت عندك الدراسات العليا والسفر ويعني والأفكار والثقافات الجديدة وبشوفك كمان مولود السرطان عم بتخطط لرحلة معينة اتصالاتك الخارجية عم بتكون ناجحة والتجار بتستفيدوا ماديا واللي عنده قرار قضائي بيفرح بخبر بصب بمصلحته وكمان رح تتلقى خبر سعيد من مكان بعيد أو من خلال السوشيال ميديا أو اتصال من بلد بعيد عاطفيا مولود السرطان ما زالت الحظوظ العاطفية متواضعة منها كثيرة، بس أنت لازم تبادر وما تنطر الشريك وإلا رح تخسره لأنه هو بدوره كمان ناطر منك خطوة أو ناطر مبادرة، وتأكد أنه إذا أنت بادرت أو خطيت خطوة باتجاهه هو أيضاً رح يخطو خطوة باتجاهك. من أخبار برج السرطان بنروح هلا لأخبار برج الأسد يلي بعده مشغول بدراسة أموره المالية المشتركة وإعادة ترتيبها لأنه الأمر ببيتك الثامن أنت موعود يا أسد بمكسب مالي يمكن يكون من شراكة أو تعويض أو قرض أو ميراث يعني من مكان أو مصدر مشترك مو لك لحالك يعني يعني ممكن يكون مشترك مع مثلا أخوة لإلك أو ناس في ميراث مشترك بيناتكم أو شريك أنت ويام مقدمين على قرض هيك هلأ صحة أحد الأشخاص العزيزين عليك رح تحتاج منك بالفترة القادمة لرعاية والاهتمام في امكانيه عند الاسد انكم تبدوا شراكه جديده ولكن تفحصها جيدا عاطفيا الاجواء الرومانسيه مفعمه بالحب وبيلمع نجمك هاي الايام وبيكثر طالبوا الود وطالبوا الارتباط ولكن عليك التفكير جيدا واعمال العقل في القرار من اخبار برج الاسد بدنا نروح هلا لاخبار برج العذراء تركيزك كمان انت عذراء على الشركات بكل انواعها، السبب انه الامر ببيتك السابع، يعني شراكاتك انت تختلف عن الشركات اللي حكيتها للاسد، شراكاتك انت ممكن تكون مهنيه، ممكن تكون عاطفيه، يعني مواليد العذراء يمكن شوفكن عم توقعوا عقد تجاري بتستفيدوا منه او بتدخلوا بمشاريع مشتركه جديده، انا بطلب منك بالاسابيع الجايه على كل حال تنتبه ايضا لصحتك او صحه عزيز عليك، وغالبا صحتك مولود العذراء بدك تنتبه لها. أما عاطفياً فالأجواء الرومانسية ليست دافئة كما ترغب ولكن إذا كان عندك رغبة لإتمام خطبة أو زواج فالامور الأمور مسهلة وماشي الأمور ما في أي عراقيل من أخبار برج العذراء بدنا ننتقل هلأ لأخبار برج الميزان الأعمال متراكمة والظروف العامة ضاغطة عم بتخليك بحالة عصبية ومستفزة من كل شيء والسبب شعورك بعدم قدرتك على مجارات الوقت الذي يمر سريعاً حاول انجاز ما تستطيعه واطلب المساعده من الزملاء ورح تلاقيها الامر ببيتك المهني والصحي المتوتر يدعوك لاخذ قسطا من الراحه من حين الى اخر تذكر انه الشمس عم تزعجك كمان شوي لانه هي مواجهه لك فما ترهق نفسك اما عاطفيا الاجواء الرومانسيه بتدفعك لتعزيز علاقه موجوده مسبقا او البدء بعلاقه جديده من اخبار برج الميزان الرحله الى اخبار برج العقرب ترغب في التقرب من الأحبة هي الفترة وتعزيز حياتك الاجتماعية والأسرية والاهتمام بأطفال العائلة وبتتلقى فعلاً خبر مفرح بيتعلق بإنجاز أو نجاح بخص أحد الأبناء البعض بيوصلوا مبلغ مالي غير متوقع أو بيربح جائزة لازم تهتم بصحتك لغاية 20 أبريل يا برج العقرب الشمس رح تكون ضغطة كتير من الناحية الصحية أما عاطفياً تشعر بالفراغ العاطفي وتتمنى أن تعيش قصة حب جديدة ولكن الحظوظ الرومانسية ما عم بتكون داعمة هلأ إذا كنت مرتبط حافظ عليها للعلاقة أو حافظ على الموجود وفكر بتعزيز العلاقة والرضا بما كتب لك فترة مناسبة لمولودات العقرب أو للنساء العقرب للحمل أيضا بهدول اليومين مولود برج القوس بالنسبة لبرج القوس مشغول بالترتيب امورك المنزلية والعائلية وبتضغطك طلبات العائلة كثير، كثير عم يطلبوا منك وكثير عم تصرف اموال على اشياء بتخص المنزل من حاجيات، اكسسوارات، ديكور، زينة، صيانة فهذا الشيء عم بيخليك شوي تشعر بالاختناق، من ناحية أخرى كمان أوضاعك الصحية عم بتكون ممتازة وفي تحسن، وهذا الشيء اللي يعني عم يشحنك بطاقة التحمل والرغبة بالتغيير، البعض وصل لمرحله بده يغير بيته كله، يعني بده يغير المسكن، بده يدور على بيت جديد، ينتقل، هلا الحظوظ وارده، ممكن تلاقي شيء مناسب خلال هدول اليومين، وأي اي تغييرات رح تعملها رح تكون العائله كثير واقفه معك ومتفاهمه وعم تتعاون معك، هلا لا تنسى انه الامر والمشتري ايضا داعمين لك وهذا الشيء كويس هالفتره، في عندك حظ مالي عالي جدا. بالعموم. يعني بكل شيء ولكن بالعقارات تحديدا اللي بيشتغل بهذا المجال عم بيكون حظه اعلى بكتير اما عاطفيا الاجواء الرومانسيه والعائليه لطيفه والشمس في الحمل تزودك بالحظوظ العاطفيه. من اخبار برج القوس ننتقل هلا لاخبار برج الجدي، عم شوف عندك النشاط والحركه الزايده والتنقلات والسفريات والاتصالات ولكن يعني كلها قريبه عم بتكون مانا بعيده، مو مثل برج السرطان. مولود السرطان اتصالاته اغلبها بعيده، انت لا، انت مناطق قريبه على على بعضها، حتى انت عم بتعزز بهي الفتره على علاقاتك الشخصيه وعم تتعاون مع الاخوه والجيران في امر ما، التجار ايضا المحليين رح تستفيدوا من عمليات بيع صغيره، امبارح انت كنت ناوي انك تشتري سياره، اذا البعض منكم ناوي يشتري سياره، بقول لك انه اليوم ايضا بيرافقك الحظ بهذا الموضوع وبكون اختيارك جيد. اليوم مناسب أيضا للقراءة، للمطالعة، للدراسة، التحضير للامتحانات وتجاوزها بنجاح خاصة إذا كنت من طلاب تحت المرحلة الجامعية يعني التلاميذ أما عاطفيا فأنت تحتاج إلى نصيحة شخص مقرب لإلك وأهل الثقة في مشكلات تخص حياتك العاطفية فابحث عن من تثق به ويملك الحكمة من أخبار برج الجدي ننتقل هلا لاخبار برج الدلو تنشغل بتنظيم ميزانيتك وكيفية تحسين وضعك المالي بتسترد مبلغ أنت كنت عم تسعى لتحصيله والفلك ببشرك بفرصة لمكسب مالي من عملك أو عمل إضافي بتكون الفرص المالية عالية جداً مع وجود المشتري أيضاً في الحوت لديك رغبة لدراسة اللغات والثقافات الغريبة صحتك عم بتكون بأفضل أحوالها فلا تسمح للوساوس إنه تسيطر عليك أما عاطفياً تألقك وجاذبيتك يجعلانك محط الأنظار وانت عم تفرح بسماع كلمات الغزل طيلة الوقت لكن لا تسمح للغرور ان ما يسيطر عليك من أخبار برج الدلو من هلا على أخبار برج الحوت عم تزداد شعبيتك وتبدو النجم هذه الفترة والحظوظ داعمة سواء على الصعيد الشخصي أو المالي تملك عقلا متقدا يا حوت وتفكر بخطط ومشاريع تعود عليك بالأموال استغل هاي الحظوظ أو بادر تجاه إنجاز أعمالك وتحقيق أهدافك ولكن مجددا برجع بإلك انتبه يا حوت مثل ما نبهتك امبارح انتبه من المؤامرات اللي تحاك ضدك خلف الكواليس لأنه المريخ ببيت متعبك عاطفيا أنت تعد الشريك بالكثير لكنك تخلف وعودك بسبب انشغالك الدائم أنا بنصحك إذا ما كنت أدى وعودك لا تعطيها. هي اخبار الابراج ال 12، مع هاي النصيحه لبرج الحوت، هلا بدنا نقول لمولود اليوم، مولود 30 مارس، كل عام وانت بألف خير. مولود اليوم من مواليد برج الحمل وبتحمل بيوم ميلادك الرقم ثلاثة. هذا الشيء اللي بيعطيك الشخصية المتعددة المواهب المرحة اللطيفة ولكنك ايضاً انت شخص حساس. إلى جانب كل هذا انت ايضاً شخص حازم، مثقف. أنت من الناس اللي إذا تأثرتوا عاطفيا أو تأذيتوا بتاخدوا وقت لحتى تتعافوا مرة تانية ولكن من ناحية أخرى بعيدا عن العاطفة أنت حدا بيكره الروتين وبتقدر أنك يعني تعمل تغييرات بعملك بحياتك بشكل سهل ودائما عندك هاجس هو حمايه من تحبهم بتمنى لك تحقيق كل الأمان يا رب وكل الانجازات وسنه مليئه بالخيرات هاي اخبار الفلك لليوم بكره خبركن بحركه الأمر الجديده وتاثيراتها على الابراج ناخذ اتصال